Like a foshing stone. Estan flipant punxar-lo d'un disc de l'Elvis, vells rock and rolls i anar de discoteques a lligar amb ball i clenxar babies queques que han posat fi, tens foc, Remenen pelvis. Em mola un gram o més, va bellugar els ossos a ritmes durs d'ACV6 de moda. Vaig de petjat bevent l'amfeta amb soda i volo al el... Tinc bon afegar aterrossos. el rei em va i duc patinat punk, ben enxapat, puc ser un rocker preclar. Vestit d'indú, sembla el rabi Shankar, és un sidel, ni huell o mot o fang. Passant de tot, no vaig de passar ell, m'enrotlla el nom i m'al·lucina el vent. <t 'ha>